Ibland kanske du behöver få en analys av ett arbete utan att gå via Canvas och då kan du använda originals webbinloggning. Här är det jätteviktigt att tänka på att du ska logga in via institution och det går utmärkt att söka i den här rutan. Så och när skolans namn står här så klickar du på logga in via institution och då ska du komma till skolans egen inloggningssida. Och här hittar du alla arbeten som har skickats för analys via ditt konto. Och om du nu vill analysera ett arbete till så finns det två olika sätt att göra det på. Antingen, om du har arbetet på din dator så behöver du bara klicka här på Upload och ladda upp det. Så kommer det att köras för analys. Och resultatet det får du ju i den här listan sen. Eller, om du vill be någon att skicka in ett arbete för analys- så ska de skicka det till din analysadress. Och den hittar du genom att gå upp och klicka på dina initialer. Och här hittar jag min analysadress. Och då funkar det så att alla arbeten som mejlas som bifogad bilaga till den här e-postadressen. De kommer också att hamna här i din webbinbox på original.